Тече вода за під явора, ядом на доліну, піщається над водою, червона каліна. Він читає Шевченка, спілкується українською і закоханий в українку. Адже Ерават приїхав до Хмельницького з Індії на навчання три роки тому. Мову розповів, вивчав на курсах і самостійно опановувати її почав в аеропорту, коли спілкувався з тамтешніми співробітниками. Вони навчали мені Дякою, будь ласка. Це два слова. Дракуй, будь ласка. За словами Аджея, нині українською він володіє на 70 відсотків. Якщо чогось не знає, каже, звертається по допомогу до місцевих. А якщо я не знаю, то люди завжди допомагають мені. Всіхди кажуть, о, чекай, чекай, я вам кажу, як правильно сказати. Я себе ніколи не відчував, сто о я не знаю мову ні. Ні, я знаю, краще знаю, Колись я був, магазин, ресторан, або метро, або поїзд, вокзал, автовокзал, де-то я був, завжди люди допомагали мені. Українську мову, каже Аджей, вдосконалює щодня під час спілкування. Своє майбутнє він розповів бачить в Україні. Тут здобуває професію менеджера і мріє ділитися своїми знаннями з іншими. Я хочу навчати людей, як професор то зараз є майстертура, скоро я подумаю, я буду на есперинтуру. Я хочу есперинтуру, після есперинтури я хочу навчати людей на універ або в школі. Аджей Рават – один з 35 іноземних студентів Хмельницького національного університету, які продовжують очно здобувати тут освіту, розповів декан факультету міжнародних відносин і права Віталій Третько. До повномасштабного вторгнення Росії, початку війни, ми мали контингент іноземних студентів, порядка 100 чоловік. Ми навчалися на трьох англомов, англомовних програмах. Це міжнародні економічні відносини, менеджмент і комп'ютерна інженерія. Підготовчі курси у нас були для іноземних студентів. Але з початком війни ми вимушені були їх відправити в безпечні місця в Європу. й каже, йому подобається жити в Хмельницькому. Мені тут не раділись, мені тут каси. Так, да, я знаю, тут є війна і п'ять місяців зіли на Європу, але там мене взагалі не подобається, не знаю чого, має бути, є причина, тому що я не знаю мову, німецький не знаю, поспанський не знаю, французький не знаю, а тут мене було краще того, що я приїхав назад. У Хмельницькому Аджей зустрів і кохану Юлію, яка також розповів, допомагає йому в вивченні української мови. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.